සමුදා විසින් ක්‍රියාත්මක ලද මහා පරිමාණ ක්‍රියාන්විතයන් ඉදින් තම දිවි දෙවැනි කොට මහා භුමෙහවركه යදුණු රණශූරයෙකු බව අප මෙහිදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් හා නිතුව සිහිපත් කරන්නෙමු. තවද යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානයේ ලිපිකරුක වශයෙන් ද රාජකාරී ඉටුබර ද වූ සිය හමුදා ජීවිතය තුළ දක්වන ලද විනයගරුකත්වය, නිර්භීතභාවය හා අවංකත්වය හේතුවෙන් බලෑනියේ සීල නිරධාරීන්ගේ හා සහෝදර සෙබළුන්ගේ අතිශය පැසසුමට පාත්‍ර විය. එම ජේෂ්ඨ කොමිෂන් සල නිලධාරී විසින් යුද හමුදා සේවා කාලය තුළදී. ඊට කැපවීමෙන්, විනයගරුකව හා නිර්භීතව රාජකාරී ඉටුගೊಂಡ ලද ප්‍රශංසනීය සේවය අගයනවස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින්. පූර්ණ භූමි පදක්කම, උතුරු නැගෙනහිර සංග්‍රාමික පදක්කම, රිවිරසම හේයුම් පදක්කම, 50 නිදහස් ස්වර්ණ ජයන්ති පදක්කම ශ්‍රී ලංකා උදහාමුදා 56 සංවත්සර පදක්කම උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම නැගිනර මානුෂීය මෙහෙයුම් බැරි පදක්කම් හා ප්‍රණනාවලින් පිදුම් ලබා ඇති ගෙවුටි la para la palia pasa capo avi stand up pele de beling mama la oh run stand <imitation> up ya la wait la wait la wait la wait la wait la порядâ, salen uellement obed cheg datar oi oh. pergi kandang basak oi oh. abang kala pela pali sembe いや。うん、テレビ見ながらやってたけど、全部がないんだけど。<音声><音声> වේ උඩර නගින්නේ නැපා උඩර නගින්නේ නැ මේ කට්ටිය උඩර නගින්නේ නැපා අර කට්ටිය දීලා තින කොටසක් right left right right left शेषण हो लवण කොටස हाव बनी श्री लांका सिंग जव අනිधरी दून चैनल यूपी के सुपसिंह आ्यूप आपी वि अनु कविकां का इ धगाईहा इ नोंबर ම तीवण दिन चेदांक एकसीට हाय दवा इතා साय की नतु धनම් दීමයි सेले तू पनाए तूය हा है सरेन ආයතන බලයන ශ්‍රී ලංකා සිංගරිජ මෙන්දවයත් සබල 350යි 376 සරෙන් විජේසූරිය බණ්ඩාර එච් එම් ජී යන ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමෂන් වල දින දාරී වසර 22 සේවා කාලයක් අවසන් කර 2016 ඔක්තෝබර් මාස 16 වෙනි දින යුද්ධ හමුදාවේ විශ්‍රාම ගන්නා සිටෙදී පොබර් රෝගය වැළඳී තර්නර් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබු සිටෙදී 2022 නොවැම්බර් මාස 28 වෙනි දින මියගොස් ඇතිබව ඊතා සංවයගින් නිතෝ දැනුම් ආයතන බලයන ශ්‍රී ලංකා සිංහ රජු මෙතුේ අනදීන ලේදාරි ඇතුළු සීලොම් නිලින්ගේ සාදිච්ඡ සංවේගය මින් පල කර සිටින්නෙමු. වර්ෂ 1968 අක් වූ නොවැම්බර් මාසයේ 11 වන දින හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගෙදර සම්බන්ඩ අපියානන් සහ ඉසහානායක මුදියන්සේලාගේ සුසිලා කුමාරි හැමැන මෑණියන්ට දාව හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගෙදර විජේසූරිය බණ්ඩා උපත ලබා ශ්‍රී නාගජාතික පාසල වෙතින් මූලික අධ්‍යාපනය හදාරා එම විද්‍යාලයේ ැි පිෙන දක්ශ ශික්ෂයක හ ක්‍රීඩකයව්ව සිට තුරුණු වයට එළමෙනවත් සමගම ත මෞමිමේ ඒ කියයභාවත් බෞමික අණ්ඩතාවත් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පරම බෛත චේඩනාවෙන්න්නෙතුුව එදස්නමසේ අසූනමේ දෙසම්බර් මස හනෝර දින ශ්‍රීලංකා යුත හමුදා නිත්ත බලසේනාවත ආදුනක සැබල්ග වශයෙන් බැඳී. කෝනෝනි පහුණු පාසල දියතලාවතින් ආදුනික පාට මාලාාව සාර්ථක හදාරා එම පුහුණ කාලය තුළ දීද එම ජේ් කොමෂන් ව නිර්භිතව ඉදිරියට සෙබළු වූයේ ලක්ෂණ බෙල්ලුම් කළ අතර පාඨමාලාව අවසානයේ හාවණ බලනිය ශ්‍රී ලංකා සිංහ රජ සමග එක්වන ලදී. ඉතින් පඩන් මෙබ බලනිය සමග යාපනයේ අලිමංකඩ, වරන්ත, චාවකච්චේරි, කිලිනොච්චිය, මාන්කුලම්, වවුනියාව, මන්නාරම, පිටතල්දෙව්, පුනරීන්, නන්දිගඩාල කල්පොයන ප්‍රදේශයන්හි ස්වස්තවාදීnte එරෙහිව සටනේ නියැලෙමින් තමන් මාතෘභූමියේ ඒකීයභාවයත් භෞමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කරගැනීමේ උදාර කේදනාවන් යුතුය එවකට trastwaadi නට දෙවන්ත පරාජයන් අත්කර දුන් බලවේගය පරිප්‍රමසඩවන්ට පරි වන්තලා තෙම යා උසි නිතිලයි Đấy 만안녕 Бы xuất ldigt jealousy lady weight infection Wort itous 说是一atyé Bel一个闻ários 哥我們 nweול receive their話 ellaacă啦 于是说元 Adina iau JBRY 吗郭呜密 med3 确劲硬别跟另一名 cade 侧骚 acids clutch啦 KA hadまい事 来了 adsa 被助学以金 organisation tube enją 아서ِuvom pe conta publ як اコン 师傅ural 寒i 帮不保 interview 或者TE hani 心懼呢虚帖匙 poll lui 与 persisted精他 髮致 后osi 跳 a 会晤i ni 为了? 应用把管内路 GA的胸 反应 Xイ quem能ár no 式行不保� represä �로 Workers Route down Right left. right left right left left right, left right left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 ඔ ක Shakesපි sociedad හශඟරොයෑ ව එක එක් අවශ්‍ව හය වසා පරටන සනනඤ මෙන්‍ tay swinging ගේ පට ඇවන් 400етиහයference හගි බැලේ ගමරකහ දකුණු දාපෙන් එන්න දකුණු දාප dak utama jarok oi විදුගණ්ඩ අසකම් අය හරි හරි හරි හරි ඒක ගල් දාන්නේ දැන් ගල්ලානේ බාස්සට අදට වෙන්නේ ආයතන වලනේ